ما يخاف ما يخاف ما يخاف اعتقد ميزان حبل وياك اعتقد ميزان حبل وياك يا وجود ويا <تصفيق> يا اموري يا ويلي يا يا, يا. اعتقد ميزان حبل وياك ما يخاف. وهم شايف بوسط النهار. ولك ما يخاف ما يخاف. المبلل ترمل من المطار المبلل المبلل المبلل المبلل ترمل المطار خاف ولم علم دليل اعلى اعلى يا نبي <سؤال> دنيا شيطان ونفسي والهواء نفسي والهوى كيف الخلايا كيف الخلايا وكلهم اعدائي. ورجيت ورجيت يبيد تاب حبايا. لكتاب حبك ورجيته لخوي لخوي ورده يبدايا ولك ورجيته صفويه لخيته ورجيته هد قبل العدل هدوا عليا لك ما عوي إلا وياي صويا ما قليت عمر وني يدوله آه ما عوي إلا اللاق صويا ما قليت عمر وني يدوله آه إنك أنا صابر يا زمان إش ما الحبيب صعب دعوتنا خويل ورد لك انا صابر يا زمان شبع تدور انا صابر يا زمان شبع تدور ولفه اللي ما يخاف من البطر ولفه اللي ما يخاف من البطر ولفه اللي ما يخاف من البطر ولفه اللي ما يخاف شنو شنو أجلي همبو على النار تجين وأنت تدري شافمو عندنا الحج افراج لهمبو على النار تجين وأنت تدري شافمو عندنا الحج نبخو يا نات على مليتي إيه ما علينا خويا نات على مليتي إيه ما علينا نبجي ما نبى العجر عاخد <تصفيق> الفيه الا الباية اوهاي ضحية الصاحب دعوتنا امجد السعبري اكيد وانا صاحب دعوتنا بعد روحي سيد امجد الحبيب هاي عبوسيد السعابرة حمادة السعبر الغالي يلا ابويا يوان العريس هجعة صجعة هلا الغال هاي من العريس أكيد. عيون العرب واهل العرب الزبار عم الجبور هلو هلو. كل السهرانين عراس هاي كل السهرانين من صاحب دعوتنا مجهود الذهب هلو. سادة السعاب الاحراس هاي من جبور اخوة هدله بالحلقة هاي عيون السعابرة اخ اولاد عمك السعابرة ولد خالتك حسن ابو فلاح هاي حسن ابو فلاح الغالي بعد ابو فلاح الورد اولاد خالتك شلع العريس وابو العريس العمام العريس كل الحضور من جبور هاي عدتها الايام، عدتها الايام عدت الايام ولب لو تدري بيها يا يما، على لو تدري بيها عدت عدتها الايام تدري مثل اللي يشوف رح جاوب ويكسر مجاوب قتلوب القلب بسك يا نايم مريت وشفيت منهم عنايم قتلوب القلب بسك يا نايم مريت وشفت منهم علاي شفتهم شدوا البوق فقلت من غير القرود ما شفت سدور بو يا لا تظل يا <تصفيق> يا السحب رشبيك مو هو أنا وأنت أصحابي أخويا ظالم ظالم ظالمني أنت بحبك ظالمني ظالم ظالم ظالمني انت بحبك ظالمني انا انا احبك واريدك وانت منك تحرمني ونروحك حتى <سؤال> <سؤال> محمد ويا محمد، محمد, بو يا محمد. زماني ويا, ويا. نيفا. محمد، زبادي تجنيوري بادي، هم نجرني وهكذويات، هم نجرني وهكذويات، نحات ربا أنا عيسى، محمد ويا محمد، محمد ويا محمد، زبادي. غروي بعدي ايش رايد واكيت ويهي نزغى واكيت ما حد لي بعدي ما حد لي بعدي سلمنا عليهم دللهم نجي <تصفيق> سلمنا للساده سعابره اخ آه. مجيد الغالي يلا هاي سوينا معزوفه العريس ويدلع اخ آه. آه. مجودي. New. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's like you boys, I'm in our coops. This shit way too big when we pull up, give me a loop. شات هي تدبهدون، شات لو ما شات هي لو ما لو ما يا مدر عفية عفية هو علوي يا وائل وائل علوي كبار خبير نحن يقتل يقتل يا ابو اجاكم زازا زازا I'm here! ترى <تصفيق> ليرا ليرا ترى <تصفيق> الليره ترى ما وكل الحلاوة ما وكل الحلاوة من بعد ذاك الطيب اصبحت اشيلو ترى ويا أيوة طفوها. طفوها يا ضلعي الوفاء يلحق جبته عفودي الوفاء يلحق جبته وياك طفل الموت لم تغرني اي لي. أعطها بشوها كلها بسارة. أعطها يوشلون زلمة مع طبارة. أعطها بشوها كلها بسارة. أعطها يشروها العركه مشتارة. أعطها وما يشروها العركه مشتارة. أعطها وينه وينه لقاعد جمتو عبو. وينه لقاعد جمتو عبو. وينه لقاعد جمتو عبو. لقاعد جمتو عبو. شنو شي شي شي شي. بام تري بام تري بام تري بام بام علي جي ايد اسرحوا عطاء شي له شي له